Elena Udrea, anunț bomb despre revenirea în ar, nu a vrea să ajung să îl citesc pe uia. Nu vreau să le fac pe plac judectorilor. Elena Udrea a lăsat să se neleagă, cu ocazia unei intervenii telefonice din Costa Rica la B1 TV, ce nu o să se întoarcă în Ardachinstana o sămeni în condamnarea cu executare în dosarul Galabute. Întrebat dacă are de gând să se întoarcă în condițiile în care sentina îi va fi nefavorabil, Elena Udreal a citat pe Petreuia i-a precizat, ce nu dorete să ajung în situaia fostului mare filozofii politician. Eu tiu ce pentru foarte mulți nu contează dacă eu sunt sau nu vinovat în dosarul acesta. Contează doar să ajung la pucerie. Eu nu a vrea să ajung să îl citez pe uia, care spunea cât de prost ce am fost să sufre 13 ani în pucerie pentru un popor de idioi. Nu vrea să cred ce pentru nite oameni care, doar ce sunt plini. De frustrări, ce nu au reușit în via, eu se ajung să fac pucerie nevinovat să fiu. Am fost unul dintre cei mai buni mintri pe care i-a avut acea star. Men nu ar fi putut să fac gala bute.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 Unde am încăcat legea? Ce a boxat bute în România, a spus Udrea, arate.v.z. <fie> Pentru ce răspunsul nu a fost unul clar, cu da sau nu, moderatorul emisiunii a revenit cu întrebarea, iar răspunsul lui Elena Udrea la Sdeneles ce nu are de gând să revin în ar. Eu cred că v-am răspuns la întrebare. Momentan, am aceste probleme medicale. O să vedem ce decide instana. În dosarul Galabute, Elena Udrea a fost condamnat, în martie 2017, la sublinierea a seani de închisoare pentru mai multe fapte, decizia nefiind definitivă.